З 24 лютого від початку повномасштабного вторгнення Володимир Кремінський був призваний до лав Збройних сил України, розповідає односельчанка Тетяна, яка жила поруч із його бабусею. Говорить, знала Володимира з дитинства. Він був моїм сусідом, його бабця з сусідкою була моєю. Він вирос на моїх очах і казав, тетя Таня, я тебе так люблю і завжди хочу, щоб ти приходила на мій день народження, нарешті. Я буду приходити, Вовка, я тобі обіцяю, на твій день народження обов'язково. Я забуду твою дату смерті, але завжди буду приходити на твій день народження. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, алелуя, слава тобі, Боже! У загиблого військовослужбовця залишились мати, батько і сестра, каже Тетяна. Папа військовий все життя, він теж воював АТО. І попав тоді в той страшний період в Іловайському котлі ледь вийшов, живий, пекли передачі завжди по вечорах, приходили з роботи і передавали йому печиво для тих всіх, хто з ним воював. Ну якось дуже близько біля цієї родини проходить моє життя. Вони дуже всі класні, світлі. Ані напасі віса полуденного. Паде побіж тебе тисяча, десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не наблизиться, однак ти очима споглянеш. І відплату річників побачиш, бо ти, Господи, вховання моє всевишнього поклавте, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе злої, рано не доторкнеться тіла твого. Поховали 28-річного Володимира Кримінського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.